السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع دايزر اكس في البدايه برحب بكل المشتركين الجداد اهلا وسهلا بكم في القناه الجديده وحاب اشكر اكيد كل المشتركين على الدعم القوي والمستمر وهوش عمالقه تنانين وكل الحاجات القويه. المهم عايز احكي لكم حاجه، انا دايما بيحصل لي ان انا حتى لو حد مش عارفني اساسا يشوفني يقول لي شكلك مالوف، حاسس شفتك قبل كده، ما اعرفش ايه، كلام من ده، ولكن الكام يوم اللي فاتوا الموضوع خرج عن السيطره تماما، جالي شلال من الكومنتات، ناس بتقول لي احنا شفناك في الجيم، إيه الحق ده الجيم سارقه شكلك وحطاك جواها، إيه الحق ده انت ازاي موجود جوه الجيم جيم يا جماعة؟ مش فاهم ايه الموضوع؟ طبعا فضلت مستغرب شوية وبعد ما دورت في الموضوع وبعد ما سألت الناس اكتشفت إنهم قصدهم على ده. ده بيقولوا لي إن أنا شبهه. ده شبه يا جماعة، حرام عليكم. طب استنى كده، استنى لحظة. أوكي، يعني حاجة بسيطة. بدانا بس طبعا ده هو الاوبريتور الجديد اللي ظهر في الابديت الجديد لكول اوف ديوتي وور زون ما اعرفش ليه الناس شايفانه وشايب قوي الدرجه دي بس يعني اوكي أه أنا مقفول عندي لوكت لست مش مفتوح ليه بس ممكن ان شاء الله بقى يختاروا بعد كده بس الابديت الجديد اضاف شويه حاجات انا كتير ما لعبتهاش بصراحه ومبدئيا اللي ما يعرفش اللعبه دي يمكن احسن لعبه فريم ممكن تلعبها حاليا على كل حاجه بلاي ستيشن اكس بوكس بي سي ونوت فري اللعبه انها كبيره حجمها عملاق ولكن فري وملايين الناس تلعب عليها فا اتس فيري فيري نايس. انا دايما بلعب معاكم باتل رويال بنلعب كواد سكواد كواد لكن في حاجه اسمها ميني رويال دلوقتي فاست بيس باتل رويال ان كوندنسد ارياز اوف فيردانسك. دي نجربها، تعال ناخد جيم فيها كده نشوف الوضع ايه، بعد كده لو خسرنا بسرعه وغالبا ده اللي هيحصل نبقى نحاول على مود تاني. اوكي <تصفيق> انا ما اعرفش ايه القواعد في الميني رويال ده اتوقع ان نفس الموضوع لكن الماب صغيره العدد اصغر هنا العدد 77 يعني ايه في اللوبي الاول تسخين ها ما وقت الجد آه بص هنا الجاز قافل <تصفيق> عليك انا ده, ده ليه؟ حاجه هنا هننزل اوكي هي نفس الماب بس يعني قافلينها عليك في حته صغيره قوي. هتلاقي ايه معركه. اوف بص الناس نزلت ده ايه. انا هنزل خليها في الحته الرايقه دي شويه. بص واحد نازل هناك. هنا هنا ناخد اي حاجه ونروح نقابل <تصفيق> تيم. ارون فات. ايه ده مش عايز ايه ولا ده؟ <تصفيق> ايه دي ماشي اوكي اوكي ما راح حاجه تدافع عن نفسنا على الاقل اتوقع هنا تمشي هتتمشي من جميع الزوايا بص انا سامع ضرب النار في كل حته ماب بص الماب صغيرة جدا تقريبا في السيركل المقابله قبل الاخيره خلي الاكشن يبقى سريع اوب في حد في حد ضرب عليا سنايبر شفت هرب هرب شوية شغب كده شويت شغب اهرب يا جبان قدم الفريق بتاعنا فين؟ يعني نروح نقابل التيم اوكي اوكي عايزين نبقى حذرين مش عايزين يموتوا من اول ثلاث دقائق ها على كل كونفيرم اوكي اصطدنا واحد كويس هذا في واحد من التيم بتاعنا واقع وانا معيش قهوه آه لا آه محتاج قهوه ضروري قهوه قهوه قهوه قهوه قهوه اوكي اوكي مصلحه في واحد من التيم دخل الجولك السيركل يعني يا دوبك الجاز استنى بقى استنى بقى هبقى لوحدي كده استناني يا صديقي عشان حق مات باه. التيم بتاعك كله ضاع ارجوك امسك نفسك في الجولك قويس دمت في الاول نزل تاني زين سنايبر سنايبر معادي يمشي لحاله ايوه حلوه دي اي لايك ات سنايبر معادي يبقى لوز فين تيم تعالى تعالى اهم الاثنين اهم الاثنين نزلوا طال والله ما فيه. فين بين فين فين فين فين هو اوه سنايبر الجبان. ايوه يا تيم حاولي انا بقرب لك اهو حد ينط من على السور ده يا تيم طيب نروح جولك نجرب يمكن اوكي اوكي هو بكره الريفولفر لا ما مش الريفولفر بكره الريفولفر حد من التيم ممكن يعبرنا والله التيم شكله شرس ايوه بقى هو ده التيم هو ده الشغل هيا دي الشباب انزل اموت فورا <تصفيق> اي حاجه بقى اي حاجه عشان ما تكونش تقعد فاضي اي حاجه تانية بليز اوب اوب اوب اوب ماخدتش اجري <تصفيق> اجري انا عايز اي اسلحه اي حاجه اي حاجه استرعمله لا لا لا لا لا لا لا لا لا معيش ارمور معيش اي حاجة انا از جود از ديد تسعة بس اوه الجيب سريع جدا انا معيش اي حاجة زيرو ارمور معيش اسلحة عدلة والتيم بتاعي هناك اوكي اوكي اوكي يس نروح ناخد حاجاته لم لم لم لم, لم. أجري يس. يس. يس يس يس يس يس واحد أرمي المايش حسب ما فيش عندنا سنايبر كمان أيوه حلوة ده سنايبر واحد من التيم وقع ضرب عليه؟ هوب هوب هوب هوب حد جنبيهم هو ده أيام تاني ولا إيه؟ بالظبط لاست وان فينش دوب دلوقتي؟ أوكي أوكي أوكي عايز مين اروح ناحيه اللي قتالهم آه. والله بدي بعيد اه ثالث او نات باد لايك كبدايه في المود الجديد اي لايك ات سريعه الاكشن حلو جدا نخش واحد كمان فيه والله التيم مال فتكه محترم يا جماعه ان شاء الله المره كمان اطلع معنا you تيم لذيذ في حد بيقترح هنا اوكي اوكي ما عنديش شيء حته مفضله خلينا ننزل مع التيم ان شاء الله يطلعوا تيم قوي ما افتكر محترمين ونزلوني تاني يعني دي حاجه نادره انها بتحصل ان شاء الله من الخطه في المستقبلين انا هلعب معاكم يعني هنعمل تيمز مع المتابعين يمكن نلعب لايف <تصفيق> نشوف الموضوع اوف اوف اوف اوف اوف نزلنا في حته سيئه جدا تقريبا اي حته هتنزل فيها في المود تحت سيئة جدا <تصفيق> بعيد شويه نحاول نلاقي حاجه اوبا التيب بتاعه بيتنشف انا شفتوش اصلا اوكي المرة دي جد بقى يا جماعه نزلنا فين يا سكواد ليدر حته لو سمحت مش ناوي نختار حته انا اردت ان اذهب الى هناك اهداف اوكي هناك اهداف واعيش هناك اهداف واعيش هناك اهداف أي. واعيش هناك انا بقتله وفي واحد بقتلني وانا بقتل نقرأ مرة في قولك دييمكن اوكي اوكي مش الريولور. مش ريفولفر يس يس اوكي اوكي <تصفيق> <تصفيق> اوب الهليكوبتر اوب الهليكوبتر لاااااا آه! <تصفيق> شافوني من بعيد دلوقتي لذينه <تصفيق> اي حاجة اي حاجة تانية طيب ارمر بقى ارمر اوكي ارمر تاني ها تمام مع التيم في امل في الجيم يس في امل في الجيم يا جماعه خلاص يا عم <تصفيق> رجع اوكي اوكي احنا ايه وضعنا مع الماب في السنتر <تصفيق> وقف وقف ماشي الحال لحد دلوقتي يا جماعه ماشي الحال ايه لسه 36 واحد 36 واحد بص في دائره قد بيهفر. استنى يا فارس استنى يا حبيبي يا كابتن أنت بس رايح شويه كده يعني اوكي يلا يلا واحد عارف بيجي فجرنا كلنا مع بعض ركز يا حبيبي ركز راح فين راح فين راح فين ده يا جرود هنا رفض هذا ايده تبعني مين مين مين لف يا ابني وارجع للراجل. فين؟ روح ده مات اساسا، زميلنا مات. قول بسرعه عشان الزون هيقفل علينا. تقف مين انت. اوب اوب اوب اوب أوش. تعال تعال اطلع برا شوية اوكي معاه السرنجة بتاعته عمل علينا ابوش ولاد اللذينة اوكي مش مشكلة بس عجبني بصراحة الميني رويال ده لطيف جدا وبينجز الوقت. اوكي هنكتفي بهذا القدر النهارده واذا عجبك وور زون حبيت تشوفوا منها فيديوهات اكتر يا ريت لي في التعليقات وبس لو عجبكم الفيديو يا تنسوش تعجبني العنيف يا ريت تشتركوا في القناه الجديده تشغلوا جرس التنبيه تشتركوا معنا في كل الالعاب الجديده اول باول يا ريت كمان تتابعوني على إنستغرام، فيسبوك تويتر رابط تحت الفيديو اشوفكم ان شاء الله قريبا. سلام